Здравствуйте, вас вітає студія Ліпорту, програма «В деталях», я її ведучий Руслан Петрук і сьогодні в нас в осях кандидат в народні депутати до Верховної Ради Руслан Євгенович Демчак. Пан Демчак народився у місці Липовець у сім'ї вчителів. Іде межаритарником по округу номер 18, цей округ включає Іллінецький, Липовецький, Оратівський, Погребещанський і Немирівський район. Здравствуйте, Руслан Євгенович, нам дуже приємно, що ви завітали до нас в студію і одразу перейдемо до запитань. Чому ви вирі вирішили йти в народні обранці, саме від Петра Олексійовича Порошенка. Тут насправді два питання, чому вирішив і чому від Петра Олексійовича, я так зрозумів. Ну, в першу чергу, хочу сказати, що я сильна і принципова людина, і я мав всі шанси пройти до Верховної Ради ще у 2012 році, але, на жаль, цинічна попередня влада, вона діла грубо і агресивно, і е, так трапилось, багато знають в мою історію, що все ж таки е, 2012 рік він закінчився ну, для мене не дуже добре. Е, але бачите, я кажу, правда завжди перемагає. І я вважаю, що ми зараз поставимо жирну кравку у всі цій історії. Е, стосовно Петра Олексійовича, то хочу повідомити, в першу чергу, те, що я в його команді працював і на президентських виборах. І дуже гарний результат, в тому числі по Липовецькому району. Ми вибрали президента в першому турі. І коли я ознайомився із програмою Петра Олексійовича, то я зрозумів, що дуже багато речей і тих підходів, які він планує зробити до покращення ситуації в Україні, вони співпадають із тим шляхом, який би я бачив. І тому я вступив у партію «Блок Петра Порошенка». Хочу зауважити, що це... Перша партія в моєму житті, куди, до лав якої я вступив. Тому його підходи і е, та програма 2020 е, – це порядка 60 реформаторських законів, які планує президентська компан... команда прийняти. Е, це ті закони, які я вважаю потрібні для України і вони швидко виведуть Україну на новий рівень. Розвиток. Особисто ви з дружиною радилися, чи потрібно йти, чи ні? Може, дружина Світлана казала, навіщо треба? Ну, от, були розмовлялися? Е, я з дружиною радився у 2012 році. Я пам'ятаю, дуже така жорстка була конкуренція. І вже е, доходили через одних, других, третіх людей деякі погрози. І в нас була така сімейна нарада. Е, я кажу, Світлана, от, е, може, буде дуже важко. Може, дуже буде важко, що можете бізнес відібрати і е, придеться якби, жити на, на багато менші доходи, е, на що вона відповіла, як, ну, як ми будемо людя, людям в очі дивитись. І на сімейній раді було прийнято рішення йти до кінця. Ну, знову ж таки, е, як я говорив, що були використані ті методи, до яких я не був готовий. Розуміємо. Що стосовно цього разу, то сім'я дала мені вже на відкуп, тому що дружина боялася радити, але ви ж бачите, що люди сказали своє слово, можливо, моя сім'я, те, що пережила Україна, вона просто пережила трошки раніше, мабуть, на рік, але таких історій в Україні, мабуть, було занадто багато і людський гнів він вибухнув, і ми побачили в результаті Майдан, ну, сподіваюся, що ми знайдемо вихід із цієї ситуації. Руслан Євгенович, ви будете представляти в нашому округу партію «Блок Петра Порошенка». І ми прекрасно розуміємо, що ця партія займе більшість кріселу у Руховній Раді. Чи усвідомлюєте ви, на скільки лягає на ваші плечі відповідальність за даний округ? Звичайно. Я в першу чергу буду представляти людей і нашого району, і Сусідніх районів і ще раз повторю, що до нашого округу ходить по Гребичанській, Оратівський і Немирівський район, крім Липовецького району. Тому для мене дуже важливо, щоб я був доступний і щоб я міг через рік виступити в ті самі студії і дивитися світловочі телеглядачам і високопіднятою головою. От, діяльність у вашій передвиборчій компанії спрямована на різні сфери. І от е, е, у сфери життєдіяльності Липовецького району і 18 го округу. Поліпшення інвестиційного клімату на Біниччині та створення нових робочих місць. Чи були перемови з інвесторами, які готові вкладати кошти у наше місто? І не лише у наше місто, а взагалі в наш округ. І чи особисто ви плануєте щось будувати в нашому місті? Дякую за запитання. Е, я хочу трошки так, в історію е, своїх взаємовідносин з містом війти. Справа тому, що навіть, можливо, політику, десь мене запросив е, Майданюк Миколай Іванович, мер Липовця. Е, це було так. Він е, вирішив, коли виграв вибори е, у, по нашому місту, приїхати, е, як він мені сказав, всіх бізнесменів липовецьких, і заїхав до мене, в тому числі, в Київ. І мені було приємно, що... Е, Микола Іванович, Микола Іванович дуже предметно якби ставився до залучення інвестицій. І це був його шлях. Да? Так він і мене в тому числі запрошував. Але мені дуже було важливо, як кажуть, щоб дати не рибку, а вудку. Щоб це не просто зробити там, ремонт якоїсь там, дороги чи одного якогось невеличкого скверика, а для того, щоб підняти навпаки інвестиційний потенціал тих людей, тих підприємців, які проживають тут у Липовці. тому у нас був з ним пропрацьований ряд міроприємств. З точки зору, я нагадаю, що планували побудувати фітнес-центр. Ну, зразу скажу відверто, що це був із точки зору бізнесу для мене збитковий проект. Він більше соціального характеру, тому що якби цей об'єкт давав хоча б можливість покрити затрати на обслуговування, комунальне обслуговування і зарплати людей, там, хоча б для перебирання, і тренерів, які би там працювали, то це було би прекрасно. Я про якісь там прибутки мова не йшла. Тоді я мав таку можливість. і Ми навіть клали в проект 160 тисяч гривень, на ті гроші це було 20 тисяч доларів, зробили проект але, на жаль, ну, так склалася доля, що ну, я зараз не маю можливості інвестувати особисто. Але, враховуючи те, що в мене великий досвід позвучення інвестицій, і ну, на такому глобальному рівні, і, ну, на світовому рівні, неодноразово проводив форуми в Великобританії, в тому числі, в мене там є представництво моєї компанії, то я прикладу всі зусилля для того, щоб інвестицію в першу чергу прийшли сюди, прийшли в мій округ, тому що це для мене дуже важливо, показати швидкий і позитивний результат. Зрозуміло. Наступне запитання в сфері культури. Створення нових культурно-духовних та спортивно-оздоровчих проєктів. Яким чином буде відбуватися реалізація цих проєктів і що це саме за проєкти? Ну, звичайно, я вже вам розказав про фітнес-центр. В цьому плані ми трошки перезупинилися. Сподіваюся, Сподіваюсь, можливо, з часом трошки більше м'язів з'явиться, я зможу його підняти, але в першу чергу для мене важливо, щоб місцеві підприємці, вони могли, ну, можливо, як кажуть, на російську да, гуртом, або кожен із них окремо створювати ті проекти. Не потрібно надіятися, що там, буде Руслан Демчак, чи буде там, Сергій Вечерук». Чи Не ще друзі. хтось да, злипується, що потрібна, знаєте, надія, що хтось ззовні. Саме головне, це ті люди, які є, хай це буде, ну, невеличкий проєкт, хай це будуть відправлений автобус з дітьми, десь там, наприклад, виступати в Естонію, як ми колись відправляли, чи дітей відправити грати в футбол, там, в Алжир, як ми теж це робили. Я думаю, що такі проєкти будуть виникати. Що стосовно близьких тем для мене, то для мене дуже важливо… Сама інфраструктура міста. Ви бачили центральну площу. Я хотів би прикласти зусилля. І сподіваюся, до мене приєднаються і ще підприємці нашого міста для того, щоб ну, приблизно в такому вигляді була переважна більшість нашого міста. Чи відбудеться кадрова ротація після того, коли ви займете посаду народного бранця в Липовецькому районі? Ну, хочу в першу чергу сказати, що народні депутати Верховної Ради не призначають голів райадміністрації, це, ну, е, тому е, це прерогатива е, президента призначати голів райадміністрації. Справа в тому, що якраз е, по стратегії е, розвитку і децентралізації 2020, е, -20, яку оголосив Петро, Петро Олексійович Порошенко, це якраз і один із елементів – вибірність і голів райадміністрації, і голів обладміністрації. І е, простий шлях відкликання тих самих голів райадміністрації, яких вибрали люди, і обладміністрації. Кожного голову райадміністрації підписує особисто президент на даний момент. І обладміністрації, і райадміністрації. І зараз внесені пропозиції… Щоб голів рай адміністрації і голів обладміністрації вибирали громади області, райони і зрозуміло. То можна Гаразд. ми зрозуміли. Тому відповідь... люди самі виберуть. Да, ми зрозуміли відповідь. Руслан Євгеніч, на даний час я не знаю, як сказати, можна вас вважати мільйонером? Ну зараз мільйонером бути не просто, просто на пакет, тому що маючи квартиру і автомобіль, ти вже, ти вже мільйонер. мільйонер. Да? Тому як вам на це відповісти, мабуть, да, мабуть, якщо так, мільйонер. Але е, зараз дуже багато з'явилося, ну, мені дуже прикро, е, І е, таких псевдоборців за справедливість і псевдоконкурентів зараз перед виборами до Верховної Ради, які, які там пишуть, що там мільяр, мільйонер, мільярдер, ще там, ну там шахрай і так далі. Е, ну я це я це намагаюсь не помічати, розумієте? тому що пройдуть вибори. Я кажу, маски знімлються. І відверто хочу сказати, що у багатьох конкурентів, які є, от якщо в мене гривна, то в них тисяча. І ви знаєте, про кого я говорю. Тому хай, хай скажуть про те, що вони зробили, а не те, ну, як, як вони вважають, що хтось начебто не такий. Чому я саме запитав Руслана Віновича, чи він є мільйонером? Бо тому, що нашим телеглядачам я хочу сказати, що Верховна Рада підтримала законопроект правління, що народний обранець буде отримувати не 17 900 грязними, як на той час, а на 10 тисяч менше. Тобто заробітна плата народного обранця буде складати 6 500, тобто 6 500 800. Ви не йдете за заробітну плату депутата? Бо тому що у вас є за що жити. Це питання? Це питання. Відповідь? Зарплата ніколи не буває лишньою, і якщо людина працює, я вважаю, що за будь-яку роботу має бути оплата, і вона має бути адекватною. Слава Богу, що так склалося життя, що я маю за що годувати свою сім'ю і одягати свою сім'ю, і я вважаю це всім жителям нашого округу, всім жителям нашого міста. І я вважаю, що до Верховної Ради мають іти люди самодостатні, для того, щоб вони були не тільки ефективні, як професіонали, а і ще вони були не заангажовані. І я думаю, що команда Петра Олексійовича – це команда людей, в першу чергу, із високими моральними принципами. Я маю можливість Працювати зараз на країну, не думаючи про те, що буде їсти моя сім'я. І це, мені здається, дуже важливо. Я, я можу сконцентруватися, в першу чергу, на користі від тієї законотворчої діяльності для людей, для суспільства, для майбутнього. Тож, будь ласка, от, Яким чином ви будете боротися з корупцією на даному округу і які перші ваші дії? Чи взагалі, може, ви вважаєте, що корупції немає? Ну, я е, сам став жертвою саме корупції у судовій системі. Тому що е, фабрикувати <кій> справу у країні, де немає корупції в органах внутрішніх справ, немає е, корупції в судовій гілці влади, неможливо. Тому е, для мене це є принциповим питанням. Для того щоб мої історії не могли, такі як моя історія, не могли повторитися у майбутньому для других підприємців, для других людей. Е, ну не секрет, що і е, ще там рік назад засудити людину можна було будь-яку. І е, люди знали, що якщо ти деш тут, якщо тебе немає грошей, ти програєш. Ну це ж ну це абсолютно нонсенс. Е, є, на жаль, ця корупція, і вона пронизила. Якби всі верстви населення, починаючи від даїшників, ну нікому це не секрет, начебто не прийнято говорити е і закінчуючи генеральними прокурорами. Тому я сподіваюся, що той закон про люстрацію, який прийнятий, і той пакет антикорупційних законів, які прийняті, вони будуть проваджені на ближчий час. А як особисто ви будете слідкувати за корупцією? Ну, в першу чергу, е я не буду стандавати давати хабарі. І е, закликаю до цього всю громаду нашого міста, наших телеглядачів. Тому що, е, якщо ми почнемо це з себе, то це буде реалізуватись набагато швидше. А в Європі це роблять е, таким чином, е, наприклад, е, як боролися з корупцією у школі, ну, в системі освіти е, у Польщі, е, б, буквально там за якісь цукерки, зробили показову, якби прошлу кримінальну справу. Ну, зразу думали, мабуть, там інші викладачі, це вищих навчальних закладах, що ну, думають, ну, хтось з кимось, мабуть, там посварився. Другу зробили. І після, після таких двох показових справ Ну, хабарі у вищих навчальних закладах пропали. Тому що люди розуміють, а – треба контролювати, б – наказувати. Руслан Євгенович, от, наступне запитання. У нашому місці є кінотеатр. Я думаю, що ви теж відвідували його у свої юні роки. Але і на даний час то кінотеатр, кінотеатр пустує. Просто стоїть здання, воно здається в оренду. Через деякий час воно просто завалиться. І тут ми є молода організація, яка готова дбати про той кінотеатр, яка готова вкладати кошти, і ми хочемо поставити той кінотеатр, щоб був міський клуб. Тобто це можливо. Як ви підтримуєте ідею молодих людей? Ну, е Будь-які бізнес-проекти я підтримую вдома руками за. Але якщо це ваш особисто і ваша команда бізнес-проект, ну, то я думаю, що вам потрібно в першу чергу самим якби, пролобіювати. Якщо ми говоримо про громаду, то я за те, щоб будь-який заклад, який є, він розвивався. Якщо переведення із районного бюджету міського, міського кінотеатру на, на міський бюджет дасть користь для кінотеатру, там з'являться ресурси, і в міському бюджеті дійсно знайдуться кошти для для відновлення цього кінотеатра, то я двома роками назад. Тому що, як ви сказали, що чи пам'ятаю, звичайно пам'ятаю. І коли були фільми, дитячі по 10 копійок, дорослі по 35 копійок. Коли ти вибігаєш із кінотеатра, біжиш зразу, тому що там валярюх з мороженом по 20 копійок. Хто це не пам'ятає, і це Знаєте, такі дуже, дуже приємні відчуття, які... це відчуття дитинства. Зачемо дуже прикро, що якби, такі символи дитинства, вони рушаться, і на очах рушаться, і багато хто в цьому кінотеатрі Липовецькому виріс. Але хотілося б, щоб, крім того, щоб він почне фінансуватися ремонтуватися, все ж таки, щоб він не поміняв профіль, що все ж таки там був зал, були фільми, і дай вам Бог, щоб ви змогли там зробити сучасний кінотеатр, і щоб туди могли ходити і діти, і дорослі, і проводити свої Ну, До речі, ви знаєте, Руслан Янш, де міський клуб міста Липовець»? Ну, я чув вже, що він у селі Кам'янка, і село Кам'янка – це вже Липовець, і якщо там був клуб, я так зрозумію, що логічно. Якби... Але це ж маленька батьківщина нашого керівника управління культури, так? Ну, З, я думаю, нем, нема різниці, чия це батьківщина. Це повинно бути для людей, а не для батьківщини. Ну. <рес> <рес> Як ви особисто ставитеся до незалежної засоби масової інформації в нашому округу і в нашому районі? Я вважаю, що незалежні засоби масової інформації – це майбутнє. І ми бачимо громадське телебачення. Це прекрасний, успішний проєкт. Я багатьох... І ведучих в тому числі особисто знаю, і вони з такими амбіціями почали цей проект і дали хід цій справи. І коли сьогодні я приїхав у Липовець і побачив, що щось схоже є і в нашому рідному місці, то мені, ну, відверто, дуже приємно. Я бажаю вам успіхів, я бажаю, що це моє майбутнє, і хочу вам ще побажати, щоб у. В вашому проєкті ви знайшли форми фінансування, тому що дуже важливо, все-таки, щоб це був і комерційний проєкт, бо на ентузіазмі, ентузіазм показує досвід, він рано чи пізно закінчується. Хоча б що вам хватало тут інфраструктуру забезпечити. Я вже не кажу про привод. Ми вам дякуємо. Прості і правдиві слова. Адже головне гасло Руслана Євгеновича це справедливість, порядність і чесність. Я хочу вам сказати, що ні Руслана Євгенович особисто в мене, ні його прес-служба не запитувала список питань, які ми йому сьогодні задавали. На все добре з нами був Руслан Євгенович, кандидат народні депутати України від партії Петра Порошенка. Все буде добре. Дякую.